eti eti eti mata oy politics කියන එකට එච්චර ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් දක්වන්නේ නැහැ. අපි ওই කරලා අපේ main මාවුතු ගාවට යමු තාත්තේ. මම කියන්නේ නේ politics වල දැන් එක පාලකේ පත් වෙනා නිකන් විంగుරු දීලා